السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہرین سہر اٹس از آرٹ گیلری سبسکرائب مائی چینل اینڈ کیپ واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ لائک مائی ویڈیوز شیئر مائی ویڈیوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ کیپ واچنگ مائی ویڈیو کیپ واچنگ لائک شیئر اینڈ سب لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو فرینڈز اینڈ فیملی اوکے ویوورز سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو میری ویڈیو ہے اس میں آپ کو پہلے 10 ٹو 12 آئٹمس ہم نے دکھا دی ہیں آرٹسٹک مہندی سے ریلیٹڈ ہے اب فینسی جویلری کا پورشن سٹارٹ ہو چکا ہے تو فینسی جویلری کے پورشن میں میرے پاس سب سے پہلے ہے برائیڈل رسٹ بینڈ برائیڈل رسٹ بینڈ is very simple and fancy method سب سے پہلے آپ کو بیسک ٹپس کے ساتھ بنانا سکھایا جائے گا اور آپ کو ویڈیو دکھائی جائے گی اس میں ڈفرینٹ کلرفل پرلز وائر یوز کر کے اس کو جوائن کیا گیا ہے دین ان کو فکس کیا گیا ہے اور بہت ہی فل طریقے سے ان کو اٹیچ کر کے ایک بینڈ کی صورت میں رسٹ بینڈ بھی آپ اسے بول سکتے ہیں جیسے آپ راکھی بھی بول راکھی کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں انڈین کلچر میں یہ یوز ہوتی ہے لیکن پاکستانی کلچر میں بھی فردر فردر یہ یوز ہوتی رہتی ہیں اس کو آپ ویسے بھی بریسلیٹ کے طور پہ پہن سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں جانا ہے کیجول طریقے سے تو اس کو کیری کر سکتے ہیں بہت زیادہ کوئی ہیوی کوئی بٹ ٹچ جو ہے نا وہ نہیں ہے ویڈنگس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ویڈنگس کے لیے اور زیادہ فینسی جو آئٹم ہے وہ بھی آپ کو دکھائی جائیں گی دوسری بات یہی کہ میرے چینل پہ آپ کمنٹ ضرور کریں لائک بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں کیونکہ یہی آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہے محبت ہے اپریسیشن ہے اور ایک سپورٹ ہے ہیلپ ہے کوپریشن ہے आ, ویڈیو بنانا اس کو لگانا اور اس کی ایڈیٹنگ کرنا محنت ہے ساری یہ سارا ریل ایفرٹ ہے یہ میری ماما بناتی ہیں یہ ساری چیزیں اور میں جسٹ ان کو ایک کیمرے میں ریکارڈ کرتی ہوں اور اس کی ایڈیٹنگ کرتی ہوں بہت اچھے طریقے سے نیٹ وہ اس میں کام کرتی ہیں اور نیٹ طرح سے اس کو پرلس کو اٹیچ کرتی ہیں تو آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے اس کو دیکھیں اور ضرور پسند آئے گا آپ لوگوں کو ایفرٹ پسند آتی ہی آتی ہے محنت کبھی بھی آئے گا نہیں چاہتے آپ میری ویڈیو واچ کریں جنو ویورز آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کو ایک وائر اور پرلز کو اٹیچ کر کے ان پہ فل کام کر کے کلر فل پرس میٹیریل سب کے پاس اویلیبل ہوتا ہے لیکن کوئی کوئی اسکل کو یوٹیلائز کرتا ہے کوئی کوئی اس میں اپنے برین کو یوز کرتا ہے اپنی اسکلز اپنی ایفرٹ اپنا ہر چیز اس میں پٹ کرتا ہے ٹائم کنزیومنگ ہے یہ چیزیں بنانا آسان کام نہیں ہے یہ چیزیں ہم لوگ بناتے ہیں فور سیل آپ اپنا انسٹاگرام پر مجھے اپنا آڈر بھی بک کروا سکتے ہیں اور اس سے آپ جلدی سے جلدی یہ آئٹمس خرید بھی سکتے ہیں کسی ایونٹ پہ مہندی پہ مائیوں پہ وہ آپ آئٹمس ضرور خرید سکتے ہیں دین آپ آپ کے پاس میرا انسٹاگرام لنک تو ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی آئٹم چاہیے اور کتنی چاہیے ہر کوانٹٹی میں ہر چیز اویلیبل ہے جو کہ مہندی ماہیوں کے فنکشن پہ یوز ہوتی ہیں اس کے بعد دین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کو بریسلیٹ کیجول بریسلیٹ کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں دین <coughs> آپ کو دکھایا جائے گا اس میں اور بھی ڈفرینٹ ورائٹیز دکھائی جائے گی اس کے لیے آپ بہت ان کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ